Iohannis, comentarii acide despre vizita lui Dragnea în Israel. cine subliniere tie ce în secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei? Presublinierea din teleclaus Iohannis a comentat vizita pe care premierul Dencil sublinierei presubliniere dintele Camerei deputaților. Liviu Dragnea, o fac în Israel în aceste zile. Iohannis nu încelege de ce s-a liniere urat totul în secret subliniere ia subliniere tap plemuriri publice. Și, această vizită pe care o face premierul i se pare, I, președintele Camerei Deputailor în Israel are câteva ciudeni. Una din ele este ce nu au venit la discuții. Nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat, de deci a vorbit strict în numele guvernului și nu pentru România. Însă nu acest lucru m-a îngrijorat, ci secretomania mania în care s-a organizat această plecare. N-am mai pomenit ca un premier al României să plece într-o vizită extern și se seara târziu. Ferese să se tie ce face acolo. A, a, în vizit turistic. Poate se plece oricine, oricând, dar dacă pleacă persoana care conduce guvernul, ar trebui să se setie mai mult. În ce privește vizita președintelui Camerei Deputailor, mai mare secret. S-a aflat doar după ce a ajuns. Piu care sunt de desupturile acestei abordări, cine tie ce nelegerii secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, dar sper ca după prevenire să ai bunul simț să explice ce au făcut acolo, a declarat Iohannis.